nå eh på tindkonferansen som vi har gleda oss til helt siden eh, timmes studien starta i 2013 2014 og det er deltagere altså gruppeledere fra Midt-Norge velso Trondheim og presentanter fra skole eh de som har ledet studien her som, som er på konferansen i dag og vi er så heldige at vi skal få de første resultaten fra studien. Det timme er jo en en intervensjon som skjer på skolene grupper hvor vi konsiknerer og hjelper barn med eh på angst og depresjon. So one of the special features about this project for us is that it takes a real issue, it approaches it nationally and it does it with quality. So if you go to the documents that talk about how you should do something, A B C D This program does it, <laughs> so it, it addresses at-risk youth, it addresses kids who would go untreated if you didn't, pay attention to them. It addresses a problem that doesn't go away. It includes parents and it takes place at school. So it has all the good qualities. Uh, one of the nice features is that it's also widespread, It's not like one school in this little place. Um, and so I'm very proud to be participating in this, because it's one of those studies that, once it's published, will have influence on how other people do things. It sort of shows you the right way. Uh, for oss på RKBU, uh, så er det et av de første store, randomiserte, kontrollerte studiene, studiene vi har gjort. Uh, så vi har høst ut uh, masse erfaringer. Vi har hatt med oss gode internasjonale kontakter som har gjort mange studier før og fått mange råd. Vi synes vi har øh, fulgt oppskriften og øh, hatt engasjerte medarbeidere med oss øh, hele tiden. Det har vært fantastisk. Det har vært lite frafall i studiet, så det sier noe om at, øh, kvaliteten på intervensjonen. Så nå håper vi i neste fase nå gjør vi fortsatt follow-up-studier og ser hvordan det går med barna etter og etterpå, sammenlignet med kontrollgruppen. Vi håper jo, kanskje om noen år å se hvordan det går med barna på sikt. Vi drøfter hvordan vi skal implementere studier, og trenger vi att gruppeledere som er med her nå, av dem som kommer til å bli med videre, utdanne nye gruppeledere, ikke minst knytte kontakter med samfunnet for øvrige og den politiske ledelsen, men mest av alt så er vi jo i resultatene